Velkommen till modul 6 i dette kurset. Så langt har vi jobbet med å bygge innhold i kurset. Nå har vi kommet til den delen der studentene flytter in. Nå skal vi se på vad som skjer når du får studenter in i nettkurset ditt. Vi har valgt å kalle modulen drift, veiledning, support, revidering i nettbasert undervisning. Og i denne delen så skal vi prøve å hjelpe deg med å forklare deg hvordan du fasiliterer et nettkurs på en god måte. MOOC på verdensbasis har et veldig stort frafallsnivå, og mye av grunnen til det skyldes at studenten i stor grad blir sittende alene å lære. I en vanlig så ville vi hjulpet elever og studenter masse. Men av en eller annen grund, grunn, når vi kommer til nettbasert undervisning, så tror man på en måte at studentene skal kunne lære på en egen hånd. I denne modulen så skal vi gi deg mange tips til hvordan du kan fasilitere og legge til rette for dine kursdeltakers læring. Vi har valt å dele modulen in i fem deler. I den første delen gjennomgår vi gode praksiser for nettbasert undervisning, og vi foreslår hvordan du skal bygge opp en digital tilstedeværelse i dine nettkurs. Men hva er nå digital tilstedeværelse? Min gode venn Arne Krokan, som lagde de første mukene i Norge, han prøvde seg en gang på kjøresmart læring uten at han var fysisk stede i kurset selv. Og det førte til en veldig mye dårligere rekruttering og en dårligere gjennomføringsgrad. Så hva legger vi i digitalt tilstedeværelse, dere? Jo, det kan være for eksempel som sånn å velge ut kommunikasjonskanaler. Hvilke kanaler skal du kommunisere med studentene dine? Og det er også viktig å ikke dobbelt kommunisere, og kommunisere i flere kanaler samtidig. Så har du diskusjonsforum. Hvordan ska du moderere disse diskusjonsforumene på en god måte? Så må du også sette opp en undervisning, eh, fremføringsplan som studentene kan bruke for å bygge opp strukturen i sin egen undervisning. Så er det viktig å bygge opp støttestrukturer. Altså hvor skal studenten stille spørsmål? Hvem skal hjelpe studenten når den sätter sig fast? Vi velger å dele in dette her i fire faser i forbindelse med hvordan du skal bygge opp din digitaleste stedeværelse og hvordan du skal drifte dine nettkurs. I del 2 så skal vi dele våre erfaringer i forhold til å drifte nettkurs. Vi startet opp med vår første MOOC i 2014 og sedan den gang har vi gjort mye feil og mye riktig. I denne delen så deler vi våre suksesskriterier. Og handler de om det å rekruttere faglærere og studentassistenter på et tidlig tidspunkt. Vi er glad i at en som underviser en modul, ofte er den også som skal veilede modulen i etterkant. Det er viktig å ha en stor digital tilstedeværelse, det mener vi. Det vil si at faglærere er til stede flere gånger om dagen i ett nettkurs. Vi synes det er også viktig å strukturere fremdriften for elevene og studentene. Vi mener at dette med et jevnt læringstrykk er viktig, og vi bruker en del virkemidler som ukentlige innleveringer og tilbakemeldinger. Vi har retteamnestier som på en måte holder studenten på læringstiene sin bortover mens den jobber. Vi vil også gi de både teknisk og pedagogisk veiledning når de trenger det, og slik at det ikke oppstår stor frustrasjon med at studentene må vente lenge på å få det svaret på det spørsmålet man lurte på. Vi går også gjennom hvordan man bruker diskusjonsforum til å ikke la alle stille spørsmål hele tiden, men å lære dem til å lese gjennom diskusjonsforumet før de stiller spørsmål. Vi snakker om hvilke kanaler vi kommuniserer i som för exempel Facebook diskussionsforum vad gör vi på Facebook vad gör vi i diskussionsforum och så vidare. Eh och så är det väldigt viktig att når man är på slutet av ett kurs att man faktisk evaluerar det. Eh och det att man faktiskt tar verklig hänsyn till den evalueringen och tar det som vart då in i revideringen av ett kurset. Vi bruker mycket energi på å ta positiv og, og negative tilbakemeldinger fra studentene inn i revideringsprosessen, som er en måte, en prosess som vi går gjennom både i forhold til tilbakemeldingene, men også hva sensorene sier i forhold til hvordan de har opplevd tilbakemeldingene. Vi synes det er viktig at en person som har lagt en oppgave, den bør også rette den oppgaven første gangen for å føle på om den traff i forhold til målet med å gi den oppgaven i forhold til styrke studentens læring. På universiteter og høyskoler så har man et viss antal timer for å drifte en MOOC. I privat næringsliv så er det ikke nødvendigvis sånn. Men når vi skal disponere de timene vi har tilgjengelig, så har vi valt å dele det in i tre deler. Den første delen, det er revidering, og det vil si også fra gang nummer to at du reviderer det faglige innholdet. I den midterste delen så har vi veiledning. Det og å hjelpe studentene å fasilitere læringsprosessen. Og i den tredje delen, det er vurdering og gi tilbakemeldinger for vurdering for læring i forhold til studentene og sjekke av at de faktisk har lært det de skal lære. Vi bruker en likt antall tid i forhold til dette med å revidere, veilede og vurdere. Så langt tar dette kurset først og fremst vært asynkron nettbasert undervisning. Men det finnes også andre læringsdesign. Sånn som face to face, det vi typ gjør i klasserommet eller i nettmøter i Zoom og Teams. Såkalt blended learning, det vill si at du bruker noen aspekter slik sånn som i dette kurser som skjer bare på nett, og så har du noen synkrone aktiviteter som skjer enten online med klassen i fellesskap, eller fysisk i Så har du hybridundervisning, det vill si at du både underviser studenter som befinner sig i klasserommet og via et videomøteverktøy til nett samtidig. Och så har du dette kurset här som er da 100 prosent online og asynkront. I tillegg til denne modellen så vil vi også fremheve at det finns undervisningsmetoden Flip Classroom som minner egentlig veldig mye om blended learning. I del 3 så skal vi snakke om den synkrone nettøkta og vi skal prøve å gi deg noen suksesskriterier for hvordan å få den til å fungere. Fordi att det er ikke alle undervisningssituasjoner fra det tradisjonelle klasserommet som du bare kan flytte over i online. Det finns læringsaktiviteter som fungerer bedre og læringsaktiviteter som fungerer dårligere når vi går over til dette læringsdesignet. Vi ska snakke om hvordan typer grupper du ska ha. Skal du ha faste eller skal du ha ad hoc midlertidige grupper? Hvordan skal du bruke breakout rooms? Og hvilke verktøykasse har du tilgjengelig i forhold til å gi oppgaver og aktiviteter i synkron nettbasert undervisning i grupper. Når du skal undervise på nett så er det viktig at du har teknisk kompetanse til å undervise det verktøyet du bruker til å undervise. I dag bruker veldig mange Teams eller Zoom. Du kan lett bli stresset og miste kommunikasjonsemnen din hvis du konsentrerer deg for mye eller er for mye fiksert på det tekniske. En løsning det er jo å ha en moderator som enten tar seg av diskusjonen med nettstudenten, eller kanskje ha en person som hjelper der med det tekniske, i hvert fall i begynnelsen. I den fjerde delen skal vi gå igjennom pedagogiske strategier for å bygga upp læringsfellesskap i nettbasert undervisning. Når man er på nett så blir det ofte et problem at man kan sitte alene med sin egen læring, og da er det veldig lett å få til frafall. I social læring så bygger man på en tankegodds som går på at man lærer bedre sammen med andre enn man lærer alene n no man är pånets och det får pli de sig andre och ha andra kunde disutere sammen med. det är viktig för att man skal fullføre studier. Vi sska se på hvordan du som læret kan till lette lägge förå bygge lärringsfälleskap i nätkurserer. Och det handler om att du är digitalt stede och modererer og bidrar. Og vi skal spesielt titte inn på hvordan du kan bruke diskusjonsforum. Der bør du være med å støtte diskusjonene, men også legge til rette for å lage på en måte, spørsmål slik at studentene kan diskutere og kommentere hverandre sine innlegg. Utfordringen er jo i forhold til at det er individet som bestemmer i hvilken stor grad den skal involvere seg i forhold til fellesskapet. Den må føle at den har noe igjen for å investere den tiden i forhold til gruppedynamikken. Her er det jo sånn at det blir mye mindre fleksibelt når man skal forholde seg til andre mennesker. Så i denne delen skal vi prøve å vise hva du kan vinne med å studere sammen med andre. Og i den femte og siste delen ska vi gå gjennom læringsanalyse og strategier for å revidere nettkurs. Når nettkurset ditt er ferdig, hvordan kan du vite om studenten har hatt et godt læringsutbytte av det kurser man har deltatt i? Og hvordan skal du da vite vad som var bra, vad som var dårlig, vad du mør gjøre på annen måte i forhold til neste gjennomføring? Og det kaller vi for læringsanalyse. I mange år har man brukt studentevalueringer som liksom kjernen i studentevalueringen. Og det går på at man deler ut et spørreskjema på slutten av et kurs, og så spør man om hvordan har opplevelsen din vært? i forhold til forskjellige elementer i dette kurset. Det kan være sånne ting som hvor lang tid har du brukt per uke, hvilke moduler har du lært mye i, hvilke moduler lærte du ikke så mye i. Det kan gå på klarte du å studere dette kurset på egen egenhånd, eller trengte du mye hjelp, hvor mye tid har du brukt per uke, og så videre. Så dette er et viktig verktøy i læringsanalysen i forhold til å stille spørsmål til kursdeltageren om opplevelse av innhold i kurset. Så har du også en del andre data du kan bruke som grunnlag for revideringen av kurset, og det er sånn som ting som karakter eh, Gjennomføringsgrad, altså i hvilken grad har studentene klart å gjennomføre oppgavene i tide? Eh, hvor mange forsøk har de for eksempel brukt på og gjennomføre en flervalgsoppgave i dette kurset. Om med nye, moderne verktøy i disse plattformene vi velger å presentere innholdet til studentene med, så har vi mye spennende data vi kan hente ut. Det er sånn som for eksempel hvor mye tid har de brukt på forskjellige sider. Vi går ofte gjennom sånn at vi ser på hvilke sider har studentene brukt mye tid på, og så ser vi hvilke sider har studentene brukt lite tid på. Og vi må stille oss spørsmålet, hvorfor har de brukt lite tid? Er det fordi at det er dårlig innhold, eller var det for enkelt i forhold til dette her? Og vi vurderer veldig ofte å revidere eller slette sider som studentene bruker lite tid på. Og dette er data vi får tilbake fra plattformen vi har brukt i studiet. Og hele målet med denne analysen, det er jo å lage et bedre kurs, høyere kvalitet ved neste gjennomføring. Da håper vi du er klar for å starte på modul 6, og vi håper at du tilegner deg gode kunskaper i forhold til å drifte, veilede, supportere og revidere nettbaserte kurs.